اشتركوا في قناه كرمي آه كنتمنى تكونوا بالف خير من بعد اسبوع يكون رمضان 22 فكنتمنى يكون رمضان الخير والبركه على الجميع شنو رايكم في الفيديو ديال هذا اليوم هذا نتكلموا على استعداد رمضان ولكن تكون استعدادات خاصه بالصحه مثلا غادي نقولوا ثلاثه ديال الاسباب اللي كيزيدوا الوزن بشكل كبير كيف هو الإفطار الصحي كيف هو السحور الصحي وكيف ممكن أننا نقص الدهون في شهر رمضان بحركة واحدة فإذا كنتم مهتمين اضغطوا على لايك وشاركوا في القناة ونشروا الفيديو كبروا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة ولكن قبل ما نبداو الدردشه هذه الوصفه هي كريم كراميل من اسهل ما يكون الوصفه موجوده في قناه الطبخ والرابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو مكونات بسيطه كتاخذ ربع ساعه فقط ف اذا حبيتوا الوصفه هذه فشوفوها في قناه الطبخ حابين نستمتعوا بشهر رمضان وتكون عندنا حيويه ونشاط بدل ما نحسوا بالتعب خطوات بسيطه بسيطه ممكن ان هذا الشهر هذا يكون شهر الرحمه والمغفره وايضا الصحه الجيده مثلا عندنا ثلاث اسباب يمكن ممكن يزيد لنا الوزن حتى ولو كنا كنظنوا انها اشياء بسيطه اول شيء اللي ممكن انه يزيد لنا الوزن وزن كتير في شهر رمضان هو الافطار والافطار يعني كناكلوا فيه كميه كبيره بما اننا جعتنا طوال اليوم فكان ندنو ان شيء جيد لو كلينا في الافطار كميه كبيره كنكون متاكدين ان الجسم يأخذ احتياجاته فقط والباقي كي يخصبها على شكل دهون الشيء الثاني اللي كيزيد لنا الوزن في شهر رمضان هو او هي الحلوى حلاويه رمضان كثر يعني يعني حجمها صغير صغير ولكن اضرارها يعني كبيره مثلا الشباكيه فيها حبه وحده فيها كتر من 300 سعره حراريه والقطايف فيها كتر من 340 او 324 سعره حراريه تخيلي لو انك يوميا كالتاكولي حبتين أو ثلاثة أو ربعة فهذا يزيد الوزن في شهر رمضان بشكل كبير حتى ولو بقينا صايمين طوال أليم. الحاجه الثلاثة التي تزيلنا الوزن بشكل كبير في رمضان وصعب علينا أن نتخلص منه هو الكسل عدم الحركة كلما بقينا يعني نحسين المدة أطول وجاسين المدة أطول فكتكون حركة قيلة كيكون كسل هذا كيزيد يعني في زيادة الوزن في شهر رمضان مبارك بالنسبه للفطور الصحي يعني اول شيء هي السنه الماء مع التمر يعني حبه أو, حب او حبتين من التمر او من البلح من بعد كانشربوا السوائل يعني حوالي كوبين من الماء حيت الماء هو اللي يرطب لنا الجسم خصوصا انه كان جاف طوال اليوم من بعد وجبه وجبتك تكون متكامله يكون فيها الياف خضر يكون فيها الدهون صحية وبروتين سمك لحم او بيض مسلوق انا شخصيا كنعتمد صحن واحد فيها فيه فيه البيض مسلوق فيه خبز مخانه و يعني خضر وفواكه نقللو ايضا من كميه السكر حيث السكر هي اللي كتكون السبب في الصداع اذا حسينا بالصداع فكونوا متاكدين انها ممكن اول يوم وثاني يوم بسبب الانقطاع على الشاي والقهوه ولكن استمر معنا الصداع والدوخه فعرفوا ان كميه السكر والانسولين مرتفعه فيكم هذو هما الخطوات صحي اما بالنسبه للسحور الصحي يعني انه يكون بدون شيء او قفل هذا كيعطي جفاف للجسم وفي يوم الصيام كنحسو بالعطش من الاحسن لو تخلينا على الميكتشك والعصائر والعصائر الصناعيه حيت فيها سكريات كثيره هذا كيعطي صداع وارهاق للجسم يكون سحور بدون ملح هذا يعطينا العطش يكون بدون مخللات حيت مخللات كتعطينا العطش ويكون بدون فلفل حار وياريت لو أن الوجبة في السحور تكون متكاملة فيها خضر فيها فواكه وفيها نشويات لكي كياخدو وقت أطول في المعدة مثلا الشوفان أو الخبز البني أو كلما كان متأخر كانت يفاته أكثر، كانت سبب منه أكثر، هكذا كيبقات في المائدة لمدة أطول وكعتلنا حيوية ونشاط طول اليوم أو يومس هادو هما يعني الأشياء اللي كانت تسمح لنا أن السحور ديالنا يكون صحي ولما كيكون افطار صحي والسحور صحي وكنتجنبوا جميع الاخطاء اللي كنرتكبوها اللي لزيادة الوزن لو حبينا انا نحصل على وزن مثالي في شهر رمضان عندهم او ما يسمى بالساعه الذهبيه كاينه ساعه ذهبيه اللي كيستفد منها جسمنا اكثر وكيفقد الوزن بشكل كبير او كيفقد الدهون بشكل كبير هو المشي متوسط لمدة ساعة ولكن الموعد اللي يعني اللي ينسحبه هو ساعة قبل الإفطار لو كان ممكن أنك تمشي ساعة قبل الإفطار حي جسمنا فارغ وجسمنا كي أنه يحرق الدهون حتى يعتقد طاقه المشي كتسمى بساعة ذهبية وموجودين موجودين اشخاص اللي استغلوا شهر رمضان حتى يرجعوا التوازن لجسمهم ولصحتهم <تصفيق> اما بالنسبه لاعدادات لشهر رمضان فيعني الشيء الوحيد اللي حبيت انني غادي نغيرون ونبدلو شهر رمضان هو يا الصحون <تصفيق> عندي الصحون حجم كبير دابا حبيت نمشي نشري ان شاء الله غادي ناخذ حجم متوسط هكذا بدون ما نحسب السعرات الحراريه وبما انه صحن متوسط فغادي نحط فيه كميه غادي يمتلئ بسرعه غادي تعمر بالسرعه غادي نحس انني كنت كمية كبيرة فهذا هذا الشيء اللي حبيت انني غادي نعمله في هذا الشهر هذا و وشيء اخر اذا حسيت مثلا بالجوع ما بين الفطور والسحور ف ناكل اما تفاحه اما سلطه ان شاء الله <تصفيق> كم مره مرات تكون على فتره بعيدة نفيد شو هي حللت حللت رمضان ونكمل رمضان عادي يعني انا هذو هما استعداداتي لشهر رمضان لو عندكم اي استعدادات اخرى اي نصائح اخرى او اي عادات حبيتوا تتخلوا عليها الشهر او اي عادات حبيتوا انكم تعودوا عليها الشهر وتاخدوها معكم حتى بعد رمضان فاكتبوها في التعليق اسفل الفيديو